Metódy občianskej vedy fungujú vo veľkých, široko propagovaných projektoch s vlastnými mobilnými aplikáciami, ale môžu účinne pomôcť aj v projektoch menšieho rozsahu. Príkladom tohoto prístupu je výskum doktora Adriana Burkhardta z Katedry zoológie prirodovednickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý pomocou prostriedkov občianskej vedy u nás dokázal jeden z najsevernejších výskytov obložky, ako smej, obložky Olandrovej, Doktor Burkhardt mohli by ste nám niekoľkými vetami prevýšiť podstatu svojho výskumu? Tak môj výskum sa zameral na výskum na vožky Oleandrove a pysmery. Je to vožka, ktorá k nám postupne prenika aj vplyvom globálneho oteplovania, ale aj vďaka tomu, že ľudia si vo svojich záhradách pestujú oleandre, ktoré v podstate pôvodne na Slovensku sa nevyskytujú, ale ako dobre vieme, možnosť tak rastú hlavne v tej mediteránnej oblasti. A my sme si tento druh vožky všimli na jednom z takých najjožnejších cíplech Slovenska pri Komárne pri obci vít, ako napáda jedno z invázdnych rastlín, tajzvaného Klejovku. A keď som zazrel tento druh, tak som si tak spomenul, že som tento druh už niekde videl na sociálnych sieťach, a hlavne v skupinách, ktoré spravujú zahradkári. A títo záhradkári sa hlavne stiažovali, že táto žltá vožka im napáda o Leandre tak sa začal postupne bádať, že vlastne u koho všetkého táto ložka sa môže vyskytovať a začal som vyslovene cieľene vyhľadávať nové a nové dáta. No a to k tomu, že tým, ako som tieto dáta postupne hľadal na sociálnych sieťach, tak sa mi čoraz viac ľudí začalo dobrovoľne nahlasovať s týmito dátami samostatne. Na základe, čo sme sa rozhodli, tento výskum šíriť o tzv. metodu citizen science, kedy. Samostatná kampaň a spriečovali samostatnú kampaň, ktorá sa zamerala na cieľene na hľadanie ďalších a ďalších táto, vyskyt tohto druhu na Slovensku. Takže ako ste svoj projekt propagovali na sociálnych sieťach, ako ste si vyberali skupiny ľudí, mm. ktorých oslovíte? Tak vyberal som si hlavne skupiny ľudí, ktoré, ktoré som si našiel samovolne alebo tak samostatne, pretože som si všimol práve, že tí hlavne tí aj ako taký sa stiažujú na takto nového školcu, na svojich oleandroch. A tým pádom som sa prihlásil do čo možno najviac zahradkárskych skupín, kde som prvé ciele nevyhľadal tieto dáta. No a následkom toho, keď bol taký možno správny čas toho odzimovávania týchto oleandrov v tej zahradkárskej obci, tak som začal prispievať intenzívne príspevky do týchto Facebookových, hlavne primárne skupín, s cieľom, aby pokiaľ ľudia spozorujú takéto vošky na svojich oleandroch, aby mi dali vedieť, či už do správy alebo do, do komentára. A hlavne som žiadal táta o tom výskyte týchto vošiek a hlavne dátum, kedy tieto pozorovania učinili. Na potvrdenie, že je to naozaj tento druh, potrebovali aj materiál. Mm -hmm. Samozrejme, pretože fotografia to u nás v zoológe nič neznamená. My potrebujeme všetko potvoriť mikroskopom. Takže v podstate sme vyriešili to takýmto spôsobom, že sme tých ľudí oslovili či im môžeme poslať ampouku z liehom poštou a následne tí ľudia tieto obalky obdržali, sami si zozbierali tieto vzorky na svojich rastlinách a boli takí ochotní, že nám tieto vzorky poslali naspäť. Tak to veľmi pekné. Narazili ste v osnovu na nejaké prekážky alebo problémy. Ja si myslím, že tento výskum bol taký zvláštne špecifický v tom, že si nespomíname nejaké konkrétne prekážky, alebo nejaké problémy, ktoré by nás postihli počas tohto výskumu. Ono Totižto tí ľudia tým ako zistili, že im môžu nejaké veci pomôcť s tých problémom na rastlinách, tak boli veľmi ochotní v tom, že nám tieto vzorky sami zbierali. A čo je také zaujímavé, tak samozrejme my sme to nechceli bezoplatne ako veci posielať tieto teda tieto skúmavky tým respondentom a respektíve nechceli sme nich, aby nám samostatne dávali poštou zadarmo tieto vzorky. Tak ja som už vždy pribal nejaké eurá do, do tej obálky, tej angulke a môžem povedať ako svetlú výnimku v tomto prípade, že. Či ľudia nám tie vzorky posielali znova a sa aj s tými našimi peniazmi ktoré to len posielali. Čiže oni boli to také mery ochotní na tie vzorky poskytovať, že, že prakticky nás to nestalo takmer nič. Tak to je prípad. Ešte by som sa chcela spýtať diplomu z tohoto výskumu. Ešte nejaký ďalší výskum, nová otázka alebo iný neočakávaný materiál? Uh, bolo tam viacero zaujímavých uh, poznatkov, pretože doteraz sa myslelo, že tieto vožky sa rozmnožujú iba v stredozemi a v podstate iba počas tie letné generácie zalietavajú na sever, teda do Maďarska a na naše územie. No a takýmto spôsobom, tým, že sme tú kampaň riešili vo februári a v marci, kedy bolo ešte pomerne chladné počasie, tak bolo by veľmi nezvyčajné, keby v takom chladnom počasí takýto v podstate teplomilný druh k nám prirodzeným zachádzal. A ukázalo sa tým pádom, že tie vožky dokážu prezimovať, tých záhradkách, hlavne keď tie oleandry dávajú na zimu do vnútra ľudia, aby ich A tým pádom sa zistilo, že tá vožka takýmto spôsobom si vytvorila samostatnú populáciu na našom území, ktorá nemusí vôbec zalietávať z toho juhu Európy a dokáže prezimovať na našom území. A takto, takýmto spôsobom veľmi jedinečným prečkať tú zimu, aby sa vyhľame razom. Máte s občianskou verou ešte nejaké ďalšie plány na nový výskum? No mne sa táto metóda veľmi zapáčila ako zoológovi, pretože v podstate my ako alebo entomológovia máme taký problém, že to územie, ktoré skúmame, je veľmi veľké a nás ako odborníkov alebo špecialistov na jednotlivé skupiny je veľmi málo. No a pokiaľ existujú také druhy živočíchov, ktoré sú veľmi nápadné, povedzme, sú špecificky spfarbené, sú veľmi veľké, alebo si ich ľudia z rôznych dôvodov fotia na svoje telefóny a prispievajú tieto fotky na sociálne siete tak práve myslím, že tam vidím veľmi veľký nádej v tom, alebo takú výzvu, vyhľadávať takéto druhy živočíkov, ktoré často na tých sociálnych sieťach sa vyskytujú. A pokiaľ sú tieto druhy napríklad predmetom ochrany prírody, alebo sú z zásne, alebo povedzme majú invazný charakter, tak takýmto spôsobom vieme vybrať takéto druhy, ktoré na tých sociálnych sieťach sa vyskytujú často. A pripraviť tú kampaň v podstate na mieru, na to aby sme nášli, na, čo môže najviac dát, pretože uh, my pokiaľ sme dvaja, traja ľudia, ktorí sa venujú výskumu, konkrétne povzme, v môjom prípade mravcov na Slovensku, tak uh, to územie je strašne veľké, na to obzeme pokryli našim, našim, našimi očami a práve ľudia ako taký, široká verejnosť nám môže pomôcť nájsť dáta aj skúdosť Slovenska, kde by sme inak nezavítali. Zvážovali ste spolupracovať napríklad so školami, ktoré by mohli mať na toto nejaké projekty? Všimol som si, že v zahraničí existujú projekty, ktoré sú spoločne spojené napríklad aj s so, so základnými školami alebo s materskými školami dokonca. A práve často tá biodiverzita, o ktorej sa teraz teda často hovorí, v tých areáloch škôl a škôl je veľmi, veľmi pôsobivá, tým ako zlám, také udržiavané trávniky a nízkeľučné pohrasty. A deti sú veľmi všimnavé, pokiaľ pokiaľ sa tomu vedia takto venovať v tom voľnom čase, pohľad alebo si to všimnú niekde v rámci svojich hier na, na školskom dvore, tak dá sa to veľmi krásne spojiť, ako ukázali rôzne štúdie aj zo zahraničia. A myslím si, že viem si predstaviť v budúcnosti štúdiu, ktorá by bola spojená aj takto s našimi mladšími generáciami. Mám otázka na záver. Mali by ste nejakú radu pre ľudí vedeckých pracovníkov, ktorí by chceli ísť touto cestou a urobiť si vo svojom vlastnom odbore projekt občianskej vedy? Mm, ja si myslím, že hlavne sa netreba toho páť, treba využívať aj pokiaľ teda nie ste taký podne na tých sociálnych sieťach, tak určite vaši študenti alebo vaši nejaké rôzny mladší známi. sú v týchto marketingových alebo čo tých social media téma zdatnejší a vôbec sa netreba bádiť osloviť a spýtať sa ich, že ako by to vedeli navrhnúť alebo nadizajnovať takúto štúdiu alebo takúto kampaň. Určite vám to otvorí výrazne veľa ciest na rôzne spolupráce. Čomu sa tak možno vyvarovať, tak asi by som sa vyberoval takým otázkam alebo takým témam, ktoré akoby nútia ľudí možno nejak intenzívnejšie tomu venovať čas alebo možno nejak strasti plne odpovedať na nejaké komplikované otázky, pretože ľudí často odrádza takéto, také, takéto niečo, čo som si aspoň všimol v prácech mojich kolegov. Ale osobne by som volil témy, ktoré, ktoré zabavia to publikom alebo nejakým spôsobom oslovia nejakou hrou. Alebo možno, možno niečím, niečím zvláštnym, niečím, čo, niečím čo ešte, s čím sa ešte nestretli. Ale čo je taká ešte zaujímavosť, tak ó, niekedy sa na to dá pozerať úplne odlišne, z toho opačnou súdka, že nevytvárať citizen science na niečo, čo tí ľudia nepoznajú, ale pozrieť sa do tej, do tej, do tej spoločnosti, do tých tých sociálnych sietí, všimnúť si, čo tam tí ľudia prispievajú, aké príspevky sa tam opakujú, aké témy sa tam opakujú a pokiaľ vidíte, že ten dataset už tam je prirodzene, vôjne sa vyskytujúci, tak z tohto čerpať a na tom postavať tú to svoju citizen science. Ďakujem veľmi pekne doktorovi Adrianovi Purkartovi hm. z Prírodoviedickej fakulty Univerzity Komenského. Hm, ďakujem pekne.